بالتأكيد نعم يجوز أن يأمر الله بالقتل ولا يجوز أن تؤخذ حياة أي إنسان من دون قرار من الله وإلا ما بيكون الله الله الحياة منه وإله هو بيمسك بهذه الأمور الأساسية هو يميت وهو يحيي الجميع أي إنسان هو مسؤول عنه الله فموضوع الحياة مرتبط بسيادته بإلهيته بمجده لا يجوز أن يموت أحد بأي طريقة معينة أو بالصدفة مثل ما بيفكر البعض من دون قرار من الله فهيدي بتمس شخص الله المشكلة هي بأنواع والطرق المختلفة اللي بتم فيها الموت في فرق بإنهاء حياة إنسان مباشرة بيد الله يلي احنا معودين على هالشيء إن كان بمرض أو كان بحادثة بواسطة شيء بالطبيعة أو بين أسلوب قتل يعتبر جريمي من شخص آخر أكيد المسؤول عن هالجريمه هو اللي بيرتكبها والرب حيحاسبه لكن بالنهاية إن كانت الطريقة مباشرة ولا غير مباشرة هو مسؤول عن هذا القرار فنحن ما لازم نفترض أنه إن مات إنسان بمرض أو شيخوخة أو حادثة طبيعية يعني الرب أمر لكن لما يموت بواسطة الأشرار أو بواسطة خطية ما يعني الله ما قاله عليها. لازم نعرف إنه الله ينفذ مشيئته المخفية الكبيرة العظيمة حتى من خلال تصرفات أعدائه يلي هي ضده ويلي هو رفضه ولح يحاسب البشر عليها. لما الله أمر وقال للإنسان بإحدى وصاياه لا تقتل كان عم يقصد فعلا لا تقتل كجريمة بس ما كان عم بيقول أنه هو لما يقتل لما هو ينفذ العقاب بكون هو ارتكب جريمة أبدا المجتمع فاسد بالتأكيد وسيحاسب لكن المجتمع كله مع فساده ليس خارج سياده الله فاجابه سمعان بطرس يا رب الى من نذهب كلام الحياه الابديه عندنا